انسان کا کوئی مسلمان ہے نہیں ہے ہر بندے کا اس بات پر مکمل یقین ہے کہ مرنا لازمی ہے رابطہ کے پاس جانا لازمی ہے حساب و کتاب لازمی ہے مرنے سے کسی بندے نے انکار نہیں کیا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے مرنے پہ ہر بندہ یقین رکھتا ہے کہ مرنا ہے یار جب مرنے پہ یقین ہے جب اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے تو پھر یہ دھوکے اور فریب کس لیے پھر یہ گناہوں کی زندگی کس لیے پھر یہ راتوں کو علیحدگی میں بیٹھ کر گناہ کس لیے وہ ایک بندے نے نا بات کی غیر غیر مسلم تھا مسلمان نہیں <تصفح> وہ کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ مسلمان سے پوچھا اس نے یار کیا آپ کے متعدد رب ہیں مطلب تین یا چار آپ کے رب ہیں کہنا ماض اللہ جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں ہمارا ایک ہی رب ہے جس کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں یار مجھے لگتا ہے آپ کے رب زیادہ ہے تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو یہ بات کرنے کی حاجت کیوں پیش آئے تو اس نے پوچھا بھائی یہ بات کر کیوں رہے ہو وہ کہنے لگا یار مجھے لگتا ہے کہ جو پانچ وقت نماز آپ جس رب کی پڑھنے جاتے ہو وہ معاذ اللہ سما معذ اللہ اور یہ بات سوچنے کے لیے ہے اس نے بولا کہ کیا اس کے پاس معاذ اللہ کم طاقت ہے پھر جو جمعے کی نماز جس رب کی پڑھنے جاتے ہو اس کے پاس کچھ زیادہ طاقت ہے اور عید نماز جس کی پڑھنے جاتے ہو وہ سب سے پاورفل ہے کہ ایسا ہے کچھ کہنے لگا نہیں تو جب رب ایک ہے نماز بھی اسی کی پڑھی جاتی ہے تو پھر یہ اتار چڑھاؤ کس لیے عید کی نماز واجب ہے دھڑا دھڑ بندہ آئے گا جگہ کوئی نہیں ملنی جناب باہر گلیوں میں صفحیں بچھانی پڑتی ہے اور حیران ہوتا ہوں میں اس چیز کو دیکھ کر کے اس دن یہ مخلوق آتی کہاں سے پتہ نہیں یا زمین سے نکل آتی ہے یا آسمان سے ٹپکتی ہے یا اسی وقت پیدا ہو جاتی ہے میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا عید والے دن ایسے ہوتا ہے نا جی گلیوں میں صفحیں بچھانی پڑ جاتی ہیں لوگ باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بھی شامل ہو جاتے حالانکہ وہ عید واجب ہے واجب اور فرض کا بڑا درج ہے واجب نیچے گئے فرض اوپر ہے تو یار عید نماز کا اتنا اہتمام کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں کہ ہم عید پڑھنے جا رہے ہیں تو بھائیو اس سے بڑھ کر فرض نماز ہے پانچ وقت کی نماز جمعہ کی نماز اس سے بڑھ کر ہے تو اس پر یہ عوام کیوں نہیں آتے اس پر یہ بندے کہاں چلے جاتے ہیں یار یقین اس بات پہ ہونا چاہیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ رکھتا ہے اپنے پاس یہ توّّل رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی اور رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وم یا توکل اللّہ فہو حسب و کہ جس نے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھا رب تعلیٰ پر یقین رکھا رب تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور جس کو مالے کے کائنات کافی ہو جائے اس کو کسی چیز کی پھر ضرورت پڑے گی نہیں جب رب تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ اے انسان تیرے رزق کا ذمہ میرے اوپر ہے تو پھر ہمیں تو فکر کرنی نہیں چاہیے تھی ہمیں تو فکر کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے رب کو راضی کیسے کرنا ہے ہمیں تو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے لیکن آج بڑے درد دل سے کہتا ہوں میں کہ ہم رب ناراض کر بیٹھے آج ہم اپنے رب سے بہت دور جا چکے ہیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کوئی بھی ایسا کام نہیں اور ہمارا دل بھی یہ مانتا ہے کہ اگر ابھی ہمیں قضا آ جائے تو ہمارا کوئی بھی عمل نہیں جس کی وجہ سے رب تالامہ ماح فرماتے یہ چہرہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ رب تعلی کے سامنے یہ حاضر ہو سکے یہ جسم اس قابل نہیں ہے کہ رب تعلیٰ کی بارگاہ رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے سوالوں کا جواب دے سکے کہ حساب و کتاب ہو جائے اس کا نہیں سب کچھ تباہ اور برباد کر کے اس معیشت کے پیچھے لگ گیا اس دنیا کو سجانے میں لگ گیا یہ دنیا جو عارضی ہے کوئی نہیں پتہ کب مرضی یہ ختم ہو جائے آج بھائی جب بھی ہمارے پاس پیسہ آتا ہے نا سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مکان اچھا ہو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا نام اچھا ہو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا لباس سب سے اچھا ہو صرف یہ تین کام ہے جس کے لیے بندے نے رب اور رب کے رسول کو چھوڑ رکھا ہے پیسہ ہونا چاہیے اچھا نام ہونا چاہیے اچھا لباس ہونا چاہیے اچھا گھر ہونا چاہیے اور سٹیٹس ہونا چاہیے سوسائٹی میں نام ہونا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ بڑا کوئی کمال کا بندہ ہے کہ پاس بڑا کچھ ہے لیکن بھائی اور ربطالیٰ کا نظام قدرت بھی بڑا کمال ہے اور اس بات کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جن تین چیزوں کے پیچھے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ تین چیزیں اس بندے سے چھین لی جاتی ہیں نام تھا بڑا بڑا نام تھا مرنے کے بعد وہ نام ختم چھوٹا سا نام اور اس کے آگے لکھ دیا مرغوں ختم تو نے جتنا مرضی نام کمایا سب ختم ہو گیا تو ایم پی اے بن گیا ایم این اے ای بن گیا وزیر اعظم بن گیا صدر بن گیا بڑا مفتی بن گیا تو جو مرضی بن گیا مرنے کے بعد صرف اور صرف یہی ہوگا ایک نام اور آگے مرغوں یہ جو لباس جس کو تو میلہ نہیں ہونے دیتا جس کے لیے نے حرام اور حلال کی تمیز ہی چھوڑ دی ہے مرنے کے بعد یہ لباس تیرا پھاڑ کے اتارا جائے گا کہاں گیا تیرا لباس کہاں گئی تیری اکڑ جس کو تو سنبھال کے رکھ رہا تھا کہاں وہ لباس جس کو نے کمانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا پھاڑ کے اتار لیں گے وہ گھر جس کو نے اس نے پیار اور محبت سے بنایا اور اپنی نگرانی میں بنوایا کہ کہیں کوئی بندہ غلطی نہ کرے ٹائل بھی لگائی پتھر بھی لگایا اچھے س... سے اچھی سی اچھی وہاں پر تو نے ڈیکوریشن کی سب کچھ کیا مرنے کے بعد سب سے پہلے وہی طرح لے لیا جاتا ہے قبر دو گز زمین کا ٹکڑا یہ بندے کی اصل آرام گاہ ہے اور اصل یہ جگہ ہے جہاں پر اس نے جانا ہے تو بھائیو یہ عارضی گھر جو ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کب مرضی یہاں سے ہم اٹھ جائیں اس کے لیے اتنا تیاری اتنا تگ و دو اور جس گھر کا ہمیں یقین ہے کہ اس میں ہمیں رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے اس بات پہ ہر بندے کا یقین ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں ہے جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جنت اور دوزخ قائم ہوگی ہمارے سامنے لگے گی سیرات ہوگا حساب و کتاب ہوگا سب کچھ ہوگا تو اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ہم گناہوں پہ لگے رہیں معافی نہ مانگیں رب کو ناراض کرتے رہیں تو پھر ہم بیوقوف ہیں